Добудовую коробку будинку. Залишився армопояс і дах, чи доцільно ставити вікна в цьому році або краще? Які вікна дати будинку відстоятись. Що відповідно відстоятися, скажіть мені, воно що? Віно, воно краще стане, ціна буде на ринку вища. Чому йому відстоюватися Будинок за бетону, фундамент залитий минулого року. Не пов'язані ці речі. Хлопці і дівчата, немає. Коли ви будуєте будинок з сучасними технологіями, нічого не повинно вистоюватися. Забудьте про це, розумієте? Ви для того використовуєте трамбовки, ви не порушуєте структуру ґрунту, ви вибираєте правильний фундамент і так далі. Тому подібне. Ви витягаєте з-під будинку під ваш фундамент наприклад там 20 тонн грунту і 20 тонн батону ви туди заливаєте то що там повинно вистоятися коли навантаження яке було таке і залишилось фактично таке ж саме залишилось або якщо ви робите підвал то там ще менше ніж було то що там повинно вистоюватися нічого там не повинно вистоюватися Вікна треба ставити по-інакшому. Наприклад, ми вікна ставимо тільки коли вже робимо оздоблення, тобто коли вже чернове оздоблення зроблене, коли стяжки висохли, штукатурки висохли, от тоді тільки ставляться вікна. Чому? Тому що вікна йдуть з фурнітурою, а фурнітура має оцинковку або анодіроване, а воно бої, боїться оц цього пилу від цементу. І коли ви пилите, Поставити вікна, а потім оклеїти плівкою, а потім прийдуть ті, хто робить стяжку, а вони звикли працювати в грязі, всі ці вікна будуть в грязі вся эта пыль цементно будет на вашей фурнитуре на вашей смазь тому потому что фурнитура вона смащена. нас машина е е е придут штукатуры вон за своими терками рейками все это побьют покрашать и так далее пока будут ці варвары робити вам штука тупой там еще и электрики сантехники будут працювать и прокладать свои трубы вы знаете что такое труба в него бухта разлетается вы знаете как летит цей кончик бьет все що є по профілю бахнув, під плівкою ніхто не бачить, все гаразд. І потім, коли через півроку ви знімаєте з трудом цю плівку, тому що скотч там висох, засох, його неможливо віддирати щоб не поцарапати цей профіль. І ось коли ви все це здираєте, ви в шоці від того, що з ваших вікон зробили. Ваша фурнітура вся має такий б... б... б... білу окість. Від цього цементного пилу. Вся ваша смазка скрипить тому що там писок, пил, цемент. Ваші всі профіля білесінькі, вони всі побиті, поцарапані, від підвіконня взагалі жах. Тому що він пластиковий, на ньому там чого -то тільки немає. Я окурки тушили, і чай гарячий ставили, і щось там проливали, і щось там на ньому рівняли, ось і так далі. Тому. Не страдайте є рундою, фігньою, вікна ставляться перед фінішним оздобленням. Коли залишаються тільки фінішні оздоблення. Чому? Тому що це робітники, вони більш тонкі, так скажемо, так, Пліточники, маляра, вони звикли до більш таких охайних робіт. Тому вони і відносяться до всього цього більш охайніше, ніж ті, хто був до них Далі, коли вони вже працюють, то тоді е, менше цього пилу, грязі менше. І там е, зазвичай вже гіпс, а гіпс не такий агресивний, як цемент. Все ж таки, не забувайте про це. Тому, е, чим пізніше ви поставите ці вікна, тим краще. Тим більш охайними вони дійдуть до кінця. Зрозуміло? Тому не середайте ярундою. Ставте вікна тільки коли буде дах, стяжки, штукатурки і так далі. От тоді тільки вікна ставте. Я розумію, що коли ви поставите вікна білесенькі, вам буде дуже приємно дивитися на вашу коробку будинку, але не треба цього робити. Зрозуміло? Так, ну що, я настращав, сподіваюся, так? Гаразд, тоді ставте мені лайк, підписуйтесь, тому, я, тому що я буду ще стращати вас.